Bogdaj Slovenci in slovencem, raj nazaj. Zdaj sem na internetu in vam bom predstavil enega zelo dobrega raziskovalca, novinarja. Pravzaprav jih je več dva. Eden ima YouTube kanal Richie from Boston, drug ima pa Nicholson1968, spletno stran. Za kaj gre? Gre za to, da govorijo o transhumanizmu, o robotizaciji človeka, pravzaprav se za to že kaže očitno, oni so v bistvu naredili rečunalniške robote in so jih preoblekli z silikonsko kožo. In prejšnji mesec so že dali državljanstvo tem robotam. V savtski rabiji so dali prvmu in na japonskem. Gre za satanistično agendo, čipiranje ljudi in totalen nadzor DNA in nadzor eh, človeških možganov. Zdaj, tlele na YouTube je en filmček od Rijčija von Bosna, ki vam vse lepo razloži, je v angliščini, ampak je tako z dober dokumentiran video, da boste razumeli, da v bistvu to se dogaja in je treba preprečiti čipireni ljudi in odzem svobodne volje. Dušo nam hoče ukrast za čipiranje. In to je bilo prerokovano 2000 let nazaj. Uh, mark of the Beast govori v ILL bi demanded. Govijo not for Z upon upon us. Uh, se lepo napiše v YouTube in boste dobili ta filmček. Ta filmček ima 123 tisoč ogledov. Richie from Boston ima na ročniku na njegov YouTube kanal 149.000. Uh, zdaj jaz nimam problema z angliščino, bi lahko tole privajal, simultano, ampak pač nimam časa. Uh, Oglejte si tale filmček. Med drugim tudi skriva, uh, manjkajoči del knjige Book of uh, Book of Enoh, to so vrgljeno iz Biblije. In jo najdete na spletni strani uh, book b o, -O -K, črtica k črrtica of enoch.com. In tukaj lahko iz PDF-a originalne slike vsaki strani posebej. Uh, in tukaj not piše ta knjiga je iz eh, jerst te knjige je Princeton Theological Seminary. Ne? In eh, ima 105 poglavij, 240 strani v PDF. -u. Dajte si prebrati tukaj govori eh, o eh, Book of Giants pa eh, Book of Eno, ne, v bistvu oziroma Bukofenoh, ampak govori o padlih angelih, ki so v Bibliji Geneza 6.2. To so vrgl ven. Vzorite šele vedel, zakaj gre prav celotno zgodovino. Lej, tole so ti mate dela en mesec, da boste dojeli, kaj se dogaja. Uh, naslednja zadeva, ki si jo pogledajte, uh, so še filmčki od Richia from Bosna. Uh, prijavite se na njegov kanal. Zdaj, če se ne znate, vam bom jaz naslednjič pomagal. Vglavnem eh, iz svojega gmaila greste na YouTube kanal. E, se tam prijavite, desno zgoraj. In eh, potem vi gledate, ki ste prijavljeni na svojem mailu, kakšnem okolju greste na YouTube kanal in tam, filanče kot filanček odprete ja filmček se vam pokaže in pol spodaj je opis tega filmčka in je možnost tudi komentirati in tako naprej. No, tako spode je pač logotip tega naročnika, oziroma tega lastnika kanala. Pole imaš pa opcijo naroči. In tleh daš naroči in pol klikneš še zvonc. In tale zvonc klikneš, se ti na okunček in tam daš klikcamo ta. Ta klukca pa pomeni, da vsak nov filmček, ko ga bo ta eh, lastnik eh, tega računa YouTube naredil, ga boste dobili na svoj e-mail, ažurno, tako je, 10 minut, pol ure. To je ena sodeja, eh, to je za enkrat dost, imate dela dost v glavnem Facebook, eh, pa YouTube bojo zelo malo kinali, nadzirajo ga totalno. Uh, in uh, je namenjen samo zato, da se zbirajo vaši vsebni podatki in da bo čim več podatkov dal na čip RFID. RFID je že v Sloveniji, v knjižnici Kranski imajo RFID čip. Zdaj na račune pogledate Dajhmann oziroma nekira firma, so že kode gor RFID in uh, seveda je to satelitsko sledene nadzor UMA in pa ukradel vam bojo dušo. Ne boste več mogli razmišljati. In vse se bo rosničil tist, kar je e, napovedano v knjigi razvedetja. E, satan dela. Banda nego je spoščena, novo svetovno red bo totalna diktatura, fašizem. Spustil bojo ven. Loh bi le rečiti, da nakladno ampak jaz to sprelem že sedem let. In to vse iz Amerike in tako, če govorim angliško, lahko simultano prevajam. Tako da, so te naučili anglišk, pa pa govorite neumnosti. Ta tip ima 123.000 ogledov, pa 150 tisoč prijavljenih, k eh, sprejema je od njega. Jaz ne slovenskih poročil in jih tudi ne mislim, ker je to totalna grezenca. In, eh, priporočam vam, da si res vsejete dol vsak večer na YouTube in usnamete dol glih kar rabte. Ne? E, to pa pomeni, da s dol v ali to za gradbeništvo, ali za uh, energetiko, ali to za vrtnarstvo, ali to z starodavni spisi. Vse imate na YouTube kanalih bo dobro, če znate engleški, da tipkate engleške besede notri, vse vam mrže ven. Program je na vam na desni strani imeče sorodne teme. In se sam prijavljajte na te uh, zanimive kanale račune in dajte downloadajte dole, oziroma poberte to z interneta, jaz uporabljam program S R I E M A K E D O D O D O N L O A D E R FreeMake Video downloader se to angleščino izgovori. In potem samo odprete ta program Od odzgore imate recimo na YouTube, ta zgorna vrstica tam ko je opis, ne? Htptps, v to, in tako naprej, tam daste <coughs> lev klik, dvakrat, ali pa rečemo označite z modro. Ne? In potem daste desni klik in kopiraš. In kopiraš v ta program, video free video, free mic video, download ali pa ga druge, če hočeš In tam pripnete to noter in potem še izberete, v katero držko naj se to shrani. In imate to na svojem računalniku, ker internet bojo vkinil, verjeten, naj kasnej drug let, lahko že letos. To je bilo eni svetovni magazin in mobilno letos januarja kot svetovna predvidevanja, kaj se bo letos zgodal, ne In so napovedali, da, bojo, da bo internet izklopljen, da ga bo zmanjkali letos. Uh, Cenzuriranje strani na YouTube straneh in brisanje YouTube kanalov in Facebook računov se dogaja že dve leti, zelo intenzivno in to je vse v skladu z novim svetovnim redom. Zdaj Evropo vlada Soros in 226 nastavljenih plačancev, plus 20 plačancev v Komisiji Evropski, v njih 700 poslancev, notor so itek sam, eh, prazna Mladoslavlja, razen Nigel Farage, United Independent Kingdom Party, ta je pa trglav. Uh, Kaj vam še manj zapovedat, uh, ja, Soros uh, na no, no svetovni red v Sloveniji je zastopil Milan Kučan. Uh, bil je v organizaciji ECRT, uh, bom dal odspodej v, uh, v opis tega filmčka, ko boste dobili še povezare na te strani. Uh, na vse te strani bom bom dal dajte res pogledat. Vgasnite uh, televizijo, pa na YouTube. Vse, kar boste na YouTube objavili, je možno ukras dol vmeščevalne uh, službe tuk lahko vaše slike dol radio naredijo nov profil z vašimi slikami in naredite. Vaši prijatelji ne vejo, si pravi, nisi pravi in tako v bistvu za vami. Kaj še imamo zapovedat? Nekaj tazga na brzino. Uh, To je to zaenkrat. Kaj uh, to, to? Ja, jaz sem jih